Драконів, представлених в експозиції, продемонстрував першим маленьким відвідувачем директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Сьогодні врочисто відкриваємо меджибіських дракони. Дивіться до всіх, хто бачите? Ото яйце зверху. А там не звуки, ви бачите, здорові з них, о такі, не такі, як наші наших маленькі, а зверху зубче, там бачите, тортона, який губить. Маленькі межжибіщани з замкових драконів Баджибожа роблять світлини на телефони. Розмальовують своїх драконів на спеціально підготовлених для них розмальовках. І фотографуються на згадку старовинних головних уборах. Четверокласник Іван Мацевич – один із перших відвідувачів нової експозиції. – Найбільше мене звісно звивало і це дракона, і його зуби. – Мені дуже що в його зуби, тобто вони дуже гострі. І... І завдяки його зубу можна буде проколоти корову навіть. На території Меджибіського заповідника археологічні дослідження ведуться 50 років. Розповідає його директор Олег Погорілець. Каже, археологи протягом кількох років знаходили деталі печей і камінів із зображеннями драконів. У нас виявляється, вже ми маємо чотири дракона, які були знайдені на території замку. До новорічних гріздвяних свят. Ми вирішили нашим маленьким відвідувачам зробити такий подарунок, показати цих драконів. Самі кахлі, де зображено дракони, це автентичні речі з 15 17 століть, а ось вже кіхті і яйце, ну це вже таке для того, щоб ця виставка була цікава для наших маленьких. Олег Погорілець додає, аби маленькі відвідувачі запам'ятали експозицію, їм підготували розмальовки. І коли ми робили цю виставку, ми вирішили, що кожен маленький відвідувач повинен принести з Меджибіського замку свого дракона додому. І ми зробили спеціальні розмальовки, це копії ось цих зображень, які діти зможуть тут самі розмалювати і забрати собі додому. І так кожен наш маленький відвідувач буде мати вдома справжнього меджибіського дракона з меджибіського замку. Переглянути меджибільських драконів можна у заповіднику протягом усього зимового сезону. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.